Το μάθησιακό αντικείμενο κειμενογράφος για μικρά παιδιά απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτη σχολική ηλικίας και είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο του φωτόδεντρου στη συλλογή της προσχολικής αγωγής. Ας αναλογιστούμε πόσο συχνά χρησιμοποιούμε τον γραπτό λόγο στην καθημερινή μας πρακτική στον σαν εργαλείο επικοινωνίας και μεταφοράς μηνυμάτων. Πόσες φορές Έχουμε χρησιμοποιήσει εργαλεία επεξεργασίας κειμένου για να ενισχύσουμε τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο κειμενογράφος για μικρά παιδιά είναι μια ανοιχτή εφαρμογή που δίνει την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες να επεξεργαστούν και να μορφοποιήσουν μικρά κείμενα ή να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα αξιοποιώντας εικόνες από τη βιβλιοθήκη εικόνων που είναι διαθέσιμη στο μαθησιακό αντικείμενο. Στόχο του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις βασικές εντολές μορφοποίησης κειμένου αξιοποιώντας τον απλό και διαστητικό χαρακτήρα που έχει η διεπιφάνεια χρήση της εφαρμογή. Οι μικροί μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν ειδικέ γνώσεις για να δουλέψουν αυτόνομα στον κειμενογράφο για μικρά παιδιά. Μόνο λίγη φαντασία και τη βοήθειά μας. Οι βασικές εντολές Μορφοποίησης που μπορούν οι μαθητές και μαθήτρες να χρησιμοποιήσουν είναι αφού εισάγουν το κείμενό τους να επιλέξουν μία γραμματοσυρά που προτιμούν να αλλάξουν το μέγεθός της να αλλάξουν τη μορφή της σε έντονη πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν χρώμα στη γραμματοσυρά που χρησιμοποιούν καθώς και στο φόντο της. Μπορούν επίσης να επεξεργαστούν τη στίχηση του κειμένου τους και να εισάγουν εικόνες στο κείμενό τους. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν ώστε στη συνέχεια να εκτυπώσουν το κείμενο που έχουν δημιουργήσει. Διδακτικά, η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων όπως είναι σχολικές εφημερίδες, προσκλήσεις ή αφίσες χρησιμοποιώντας τα έτοιμα πρότυπα που έχουν ενσωματωθεί στο μαθησιακό αντικείμενο. Ας δούμε λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα δραστηριότητας. Αποφασίζουμε όλοι μαζί τι μήνυμα θέλουμε να γράψουμε στην αφήσα της τάξης μας. Αγαπώ τη μουσική γιατί μεταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε άραγε αντί για και γράμματα να βρούμε κάποιες εικόνες που να λένε ακριβώς το ίδιο. Ας ψάξουμε λοιπόν στη βιβλιοθήκη εικόνων αν υπάρχει η μουσική και ο κόσμος. Περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα για παιδιά προσχολικής και σχολική ηλικίας για όλες τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος θα βρείτε στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα στη συλλογή της προσχολικής εκπαίδευσης.